Har du lyst til å utvikle din innen musikk? Har du lyst til å en moderne og aktuell musikkundervisning? Etter videoutdanningskurset musikkundervisning på Nettbrett gir deg muligheten til å utvikle deg på flere områder innen musik. Genom digitalt arbeid med komponering og tilrettelegging lærer du hvordan du kan utnytte dagens musikkteknologiske løsninger i undervisningssituasjoner og som musikkinteressert. Du lærer også hvordan eleverne kan bruka de samme løsningene. Fordelen med dette kurset er at du kan ta det hvor som helst og når som helst. Du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruka og når du vil ta examen. Som deltaker får du også veiledning underveis av toppkvalifiserte forelesere. Vi ses i skyen!